Кожні два дні до бювету Червоного Хреста за очищеною водою приходить місцева жителька Анджела. Жінка говорить, набирає чотири бутлі води для того, аби купати маленьку дитину та для пиття. Там все було неудобно, тут удобно дуже. Пасиби велике. А от скажіть, як часто приходите набирати? Через кожні два дні прихожу, тому що у мене дитина маленький, я купаю його таку воду. Ось кілька баклажок в їні, все. Волонтери Червоного Хреста самостійно облаштували намет, в якому знаходяться два резервуари з питною водою, з загальним обсягом в 20 тисяч літрів. Це дозволяє щоденно забезпечувати миколаївців чистою водою в будь-яку погоду, розповідає Аркадій Дебагіан. Це дві великі ємності, які ми встановили, потепили їх, для того, аби вони були всі погодні, кожні з яких знаходиться по 10 тисяч літрів питної води. Вони між собою пов'язані, як два сосуду, і проміж ними є роздача води, з якої люди її набирають. Щоденно сюди привозимо ми воду водовозом з нашого виробництва, яке знаходиться тут, в Миколаєві. Ми зробили його, закривши ось цим наметом, тому що розуміємо, що ця установка має бути всепогодною. Тобто ми Розуміємо, що дощ, сніг, будь-що, не має заважати людям забезпечувати свої первисні потреби, а питова вода – це є первисна потреба. Тричі на день до пункту роздачі питної води приходить Анна. Тут жінка набирає питну воду для побутових потреб. Якась надіжда на будущее, друг морозик, друг шок, все одно будемо з водичкою. Я вранці прихожу, в обід прихожу і ввечері. Я не можу більше це. Одної баклажки насичені. Це на день не вистачає. Чи я така не економна, чи що. От прийду, вроді нічого, посуду помила, кофе попила, руки помила і вже нема бутля. Ємності ізольовані, система витримує мінусову температуру, а намет дозволяє набирати воду під час опадів. Наші інші центри видачі води, вони також отеплені, також всі погодні, але ось такого розміру намету допоки не мають. Будемо дивитись, як буде ситуація розвиватись подачу води в місто, може продовжимо цю практику і будемо ставити їх скрізь. Коли ми в Миколаєві повністю водопостачання, то це як мінімум двічі на день ми маємо наповнювати, бо люди використовують цю воду вже не тільки як петеву, як просто воду. Якщо вода технічна є в кранах, то ну, зазвичай одного разу до 20 тисяч літрів саме для цього мікрорайону. Ми розуміємо, що це одна із точок. Завжди буває достатньо. Загалом в місті 10 точок розповсюдження питну води від Червоного Хреста. Близько 140 тисяч літрів води на добу водовози розвозять на пункти роздачі. Утім, такого розміру утеплений бювет єдиний в Миколаєві, говорить Аркадій Дабагян. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.